سلام أخي لا تنسى الاشتراك إذا إيه لم تكن مشترك وإن أعجبك الفيديو أعمل لايك فعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد لا تنسى ترك تعليق لا تخرج كما دخلت، ومع قناة أعرف أكثر ستعرف أكثر فأكثر نحن من يثري معارفك شكرا أخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جئنا اليوم نتحدث عن الجفاف الذي يضرب أوروبا أوروبا في قبضة الجفاف فرنسا، بريطانيا، البرتغال إيطاليا، ألمانيا أوروبا في قبضة الجفاف الحاد أكبر موجة حر تضرب القارة العجوز منذ عقود تؤدي إلى جفاف الأنهار وتلف المزروعات وتدفع احتياطات منسوب المياه إلى انخفاضات تاريخية، الجفاف غير المسبوق هو الأسوأ منذ 500 سنة أصاب 47% من القارة الأوروبية، كما أن ثلثي مساحة القارة بات مهددا بالجفاف، علما أنه لحدود منتصف تموز الماضي كانت 15% من مساحة أوروبا ضمن تصنيف الجفاف الحاد اعلنت الحكومه البريطانيه دخول من ثمانية مناطق بالبلاد في حاله جفاف حاد كما سجل اسخن صيف بتاريخ بريطانيا منذ سنه 1976 وجفت بعض منابع نهر التايمز لأول مرة في تاريخها أعلنت رئيسة الوزراء أن موجة الجفاف هي الأسوأ في فرنسا كما أن مائه منطقة باتت تعاني من غياب تام لمياه الشرب وفي إسبانيا انخفض مخزون المياه لأربعين في المياه وهو أدنى مستوى له بالتاريخ وأعلنت الحكومة أن سنة 2022 هي الأكثر جفافا منذ 60 عاما وفي إيطاليا صنفت صنفت هذه السنة كأكثر سنة جفاف في تاريخ البلاد وألمانيا قد تراجع فيها مستوى المياه في نهر الراين ألمانيا تراجع مستوى المياه في الراين أحد أهم النهار العالم أدى لتباطؤ حركة السفن فيه واستيعابها 25% فقط من حمولتها وفي بلجيكا سجلت البلاد اكثر سنه جفاف في تاريخها منذ سنه 1885 كما تراجع منسوب المياه في عدد من انهارها اذا فالجفاف يضرب بقوه ويحطم في اوروبا فاوروبا الان اسباب الانهيار والانحطاط بدت جاليه الحروب وتوقف الاقتصاد نتيجه للغاز الروسي وايضا ندره الامطار مما ادى الى جفاف الانهار وبالتالي فستغرق اوروبا في الحصول على التغذيه لمواطنيها سبحان مغير الاحوال سبحان مغير الاحوال وبالمقابل وفي قاره افريقيا وفي بلد الجزائر وفي صحراء الجزائر لقد حب الله هذا البلد بثروات ونعم كثيره لا تعد ولا تحصى وصحراء الجزائر معروفة بشدة حرها وقساوة طبيعتها إلا أنها تزخر بالخيرات الكثيرة التي يتمتع بها الجزائريون ومعهم العالم لقد وقع ظاهرة غريبة وليست بغريبة الحقيقة. إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر يقول للشيء كن فيكون لقد تفجرت صحراء الجزائر ببحيرة عذبة مذاقها وطعمها لذيذ تزخر بالماء الصافي العذب ظاهرة وان كانت غريبة الا انها وقعت فهنا بحيرة جديدة بزغت للوجود في صحراء الجزائر ربي ما ارحمك واننا لك لشاكرون على هذه النعم التي ان عدها فلا نحصوها. هكذا إخواني قد آتيت لكم بمفارقة غريبة أوروبا التي كانت تسخر بالمياه والأنهار التي تمخر فيها السفن وتسقى بها الأراضي ها هي قد أصيبت بالجفاف فلا سفن تمخرها وتعبرها ولا هم قادرون على توفير القوت لأبنائهم أوروبا أصيبت في مقتل أصيبت بالحرب التي ابتليت بها روسيا وأوكرانيا كوسوفو وصربيا، وأيضا الجفاف الذي بدأ يهدد في وجودها فالعلامات بدأت تظهر على ذهاب أوروبا وضياعها وإلى الأبد. أخي لا تنسى الاشتراك إن لم تكن مشترك وإن أعجبك الفيديو أعمل لايك فعّل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد لا تنسى ترك تعليق لا تخرج كما دخل ومع قناة أعرف أكثر ستعرف أكثر فأكثر نحن من يثري معارفك شكرا